قصيدة حوار مع الربيع للشاعرة دكتورة أمل العربي، توقف أيها الربيع عن دروب الانطلاق، توقف أيها الربيع عن دروب الانطلاق، توقف وجب عن السؤال، توقف وجب عن السؤال لماذا تحمل الأشرعة الآن؟ وترسو بالسفن بعيدة عن شاطئ الصبا توقف واجب عن السؤال لماذا تحمل الاشرعه الان وترسو بالسفن بعيدا عن شاطئ الصبا فقطرات العيون فقطرات العيون مازالت تسكب في الوديان ولم يكف الصوت على اللواح ولم يكتف الصوت عن النواح واحترق رنين الصمت الساكن في الأعماق واحترق رنين الصمت الساكن في الأعماق وهبت رياح الشيخوخة على الأخصان واحترق رنين الصمت الساكن في الأعماق وهبت رياح الشيخوخة على الأخصان مغرقة جزيرتي بالاحترام وغرقت جزيرتي بالأحزان وشعلت في الرقام نيران الانكسار وشعلت في الرقام نيران الانكسار وارتقى الشيب في الأهرام وارتقى الشيب في الأهرام وهمت على سحب الغيم أشلائي ونصرت على بحور النوى أبياتي ولففت أجزائي بقصاصات كلماتي وارتقى الشي بصفوح الأهرام وهمت على صحب الغيم أشلائي ونثرت على بخور النوى أبياتي ولففت أجزائي بقصاص كلماتي أيها الربيع أيها الربيع هل ستتركني لخريف يعصب بأشجاري ولا جفاف يهز أركاني وفروع أوطاري أيها الربيع أيها الربيع هل ستتقني لخريف يعصب باشجاري ولا جفاف يهز أركاني وفروع أوطاري قال لما تسالني ان اكف عن طحن ساعات الاحلام قال لما تساليني ان اكف عن طحن ساعات الاحلام وقد فرشت ارضك بال... بالفيحاء واسكنت النوارس في ميناء الخيال وطللت كسورك بالوان الفتاء فغدوت في, الف... في المروج الفيحاء وتسافر كعروس محموله على الأج... الأحتاج لقد صار الاوراق الخريف ان تتساقط من بستان الاكتهاء ولهيب الكهامه ان تقذف على الجذور فترتعش العظام لما تسألني أن أكف عن طحن ساعات الأحلام وقد فرشت أرضك بالفيحاء بالفياح وقد فرشت أرضك بالفياح وأسكنت النوارس في مناء الخيال وطللت كثورك بألوان الفتاء فغدوت في المروج الفيحاء تسافر كعروس محمولة على الأحتاج لكثار الأوراق الخريف أن تتساقط من بستان الاجتهال. ولا هي بالكهامة أن تقلب على الجذور فترتعش العظام فلن تمنع البركان عن دائرة الإنسهار وتجعلني أتكسع في الطرقات دون ارتكاز فلن تمنع البركان عن دائرة وتجعلني في الطرقات دون ارتكاز فلتزال مرايا الشمس تعكس الرؤية في غيوم الشتاء تزال مرايه الشمس تعكس الرؤيه في غيوم الشتاء